24. květen 2014 byl v obci Zdechovice ve znamení sportu. Již v dopoledních hodinách se sešli žáci základní školy na zahajovací zápas v minivolejbale. Několik slov o celém sportovním dnu nám řekl i ředitel základní školy Jan Mazal. Dnešní den sportu má na programu dopolední turnaj přípravky v minivolejbale. Jsou to čtyřčlenné týmy. A protože ve škole máme přípravky volejbalu, faustbolu a kopané, tak dnešní program je věnován právě těmto přípravkám. Celý program budeme zpestřovat vystoupením tanečních formací z naší školy a pěveckým vystoupením káhifajtové. Odpoledne se nejen žáci sešli na nedalekém fotbalovém hřišti. O odpolední zahájení se postarali žáci školy tanečním vystoupením a naše kamera zastihla i autora projektu Ano Trenére, televize Prima Pavla Anděla. Pavle, ahoj, jak se máš? Krásně. Krásně? No. A co tady vlastně děláš? Prosím tě, kromě toho, že sem jezdím za rodiče, kteří se na důchod sem přestěhovali, to víš velmi dobře. Náhodou jo. Tak kromě toho, že jsem odčasně s na rodičem, tak jsem vlastně z zdechovický fotbalový manžel přihrál do projektu, který jsem si vymyslel a který v současnosti točíme pro primu. Jmenuje se to Ano Trenére. A náhzev není náhodný. My v podstatě s Františkem Strakou trenérem, z něj děláme takovýho Polreicha českého fotbalu. Takže jsme si vytipovali Úplně na začátku nějakých 35 manšaftů třetí čtvrtý třídy a vlastně hledali jsme jako 8 manšaftů, s kterými se potom točili. A vedle toho, což je strašně důležitý, točíme právě ve vesnici. Protože každý ten manšaft toho druhu, je, jako samozřejmě kucy hrají fotbal, ale mají svoje trápení, svoje radosti, své manželky, své rodiny, své práce. A, tak. a to je všechno, co nás vlastně zajímá. Že z každého toho manšaftu my vlastně si vytipujeme nějaké lidi, kteří jsou zajímaví, kteří jsou jedineční a kteří sebou nesou nějaký příběh a s ním se, s se snažíme nějakým způsobem natáčet a, a ten příběh mapovat. Vždycky vedle toho fotbalové linky se potáhne prostě něco, co jako je charakteristické pro tu vesnici, pro ten manšaft a snažíme se nějakým způsobem nachytat jako co nejzajímavější věci. Někde to je dramatičtější, někde to je dojemný, někde to je jako legrace velká. Jako je to prostě strašně různý, ale to je vlastně ta reprezentace toho, že se máme vanžel v, v těch republice, na Moravě a všude možná. Takže jako mám z toho velkou radost. Prvním zápasem byl Faust Bolžáků školy proti týmu dospělých. Sportovní den pokračoval fotbalovým zápasem Staré Gardy proti východočeskému divadlu Pardubice. O příjemné vyplnění času mezi zápasy se postarala Kája Fajtová. Jedním z dalších zápasů bylo fotbalové utkání žáků školy týmu chlapců proti dívkám. Před hlavním utkáním tohoto dne se uskutečnila i autogramiáda patrona zdejší základní školy Josefa Pejchala, Pavla Anděla a Káji Fajtové. Na závěr dne nastoupili fotbalisté Zdechovic proti družstvu Jankovic. Ti si nakonec odnesli vítězství v poměru 2 ku 3. Ja, ja, ja, ja, ja,